يدك على الروح تاخذها وين تروح الغالي في الصون الغالي الصون هلك يا الله <متده> هل كلها تقول Even if you didn't drop a look, you'd the leader You're a leader You're the leader You're our leader You hit us with us your افضل سنين جيتك عليا تدوى عجليه بعد الروح تدري القلب مجروح اسمع اسمعوني اسمع الله ينبهدي بس تختار تطلبني قلك صار من اهد امر اهد عشقتي الموت ميت اريد اقول ونساني وقلي بناته انت القياده الوهابيه يا الله إبرو يا علي يا علي Go! No.